نبدأ بحصاد زيارة بايدن للمنطقة، هل فعلا بايدن رجع خالي الوفاض؟ عشان نحدد ده لازم نشوف أهداف زيارة بايدن وإيه اللي اتحقق منها. الهدف الأول هو عودة أمريكا للمنطقة بعد تحركات أمريكية للانسحاب منها بعد خروجها طبعا من أفغانستان. بالنسبة لإدارة بايدن فالرحلة كانت تستحق العناء. وده ليه؟ لزياده مكانه الولايات المتحده في المنطقه من خلال زياده التعاون الدفاعي والامني والاستخباري بين الولايات المتحده والدول العربيه وده بيرجع الولايات المتحده للمنطقه في استراتيجيه جديده للشرق الاوسط تختلف عن الاستراتيجيه اللي اتبعتها الولايات المتحده في السابق بخفض وجودها تدريجيا في المنطقه واللي عزز ده الانسحاب الامريكي من افغانستان طب الهدف الثاني؟ الهدف الثاني هو مواجهه التمدد ونفوذ وعلاقات كل من روسيا والصين في المنطقه بايدن قال ان الولايات المتحدة لن تنسحب وتترك فراغا تملأه الصين او روسيا يعني باختصار زيارة بايدن بتدور اساسا حول منافسة الولايات المتحدة مع روسيا والصين عشان كده قبل قمة جدة واثناء وجود جو بايدن في اسرائيل عمل قمة رباعية افتراضية مع اسرائيل والامارات والهند كان هدف القمة الأساسي هو عدم حصول الصين على التكنولوجيا المتطورة وكمان دخول الهند كبديل للصين في المنطقة وهنتكلم عن تفاصيل القمة دي لأنها مهمة جدا في الجزء الأخير من الحلقه كمان بايدن كان عايز يزود إنتاج النفط الخفض الأسعار على المواطن الأمريكي وفي نفس الوقت يزود تأثير العقوبات ضد روسيا باننا مش محتاجين منك النفط يا روسيا وكده روسيا تدخين اقتصاديا. اما بقى الهدف الثالث فهو العلاقة ما بين العرب واسرائيل في محاولة من الولايات المتحدة لدمج اسرائيل في المنطقة ادارة بايدن بتقول انها حققت انجاز تاريخي لانها نجحت في ان السعودية توافق على فتح مجالها الجوي للطائرات المدنية الاسرائيلية لكن طلع عادل الجوبير وقال ان فتح السعوديه لسماءها لكل الطائرات المدنيه مش من منطلق الرغبه في التطبيع ابدا ده طموح المملكه انها تكون مركز عالمي للابتكار والاحداث الرياضيه الكبرى وده هيتطلب ان اي شركه طيران تقدر تسافر من او عبر السعوديه واكد الجوبير ان السلام ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين يجب ان يتم قبل اي تغيير في العلاقات السعوديه الاسرائيليه في الوقت نفس السعودية خيبت أمال بايدن في إنشاء تحالف جوي إقليمي بيشمل إسرائيل لمكافحة إيران ليه بقول كده؟ لأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل قال إنه لم تتم أي مناقشات بشأن تحالف دفاعي خليجي إسرائيلي وإن التحالف ده لن يتم ولن يكون هناك أي تحالف عسكري مع إسرائيل نروح بقى لزيارة القيصر الروسي لإيران القمة الروسية الإيرانية الحالية بتوضح إن موسكو لا تزال مهتمة بالشرق الأوسط وهتلعب دور مهم في المنطقة وده خلاف للتوقعات الغربية بانسحاب روسيا من المنطقة بسبب انشغالها بالحرب الأوكرانية كمان العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا مشابهة للعقوبات على إيران عشان كده روسيا وإيران شايفين إنهم لازم يتعاونوا لكسر الحصار الاقتصادي عليهم وإفشال العقوبات الأمريكية عشان كده بوتين قال لإيران هي أمريكا فرضت عليكم حظر في إيه؟ في النفط طب أنا هجيب لكم شركة غاز بروم الروسية تعمل لكم تطوير لكل حقول النفط الإيرانية وبالفعل عقد بوتين اتفاق مع إيران استثمرت فيه الشركات الروسية 40 مليار دولار في تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية وكان أهمهم تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي وأيضا ست حقول نفطية أخرى كمان هتشارك شركة غاز بروم الروسية في استكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز الإيراني، ودي ضربة معلم من بوتين لإفشال العقوبات الاقتصادية على إيران وضمها لصف روسيا، ده مش كده وبس، ده كمان لو حاولت أمريكا في المستقبل إنها تعمل اتفاق مع إيران وتستفيد من النفط الإيراني لإمداد أوروبا بديلاً عن النفط الروسي فبوتين افشل اي مخطط امريكي مستقبلي للاستفاده من حقول النفط دي. كمان بوتين ناقش مع ايران الغارات الاسرائيليه على روسيا والحرب الروسيه الاوكرانيه وملف التعاون العسكري والاقتصادي، وايضا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والنقطه دي بقى حط تحتها 100 خط. وده ليه؟ لان ايران وروسيا قرروا التخلي عن الدولار في التعامل التجاري بين البلدين، يعني ضربه اخرى للدولار وللاقتصاد الامريكي. طب اللقاء ده بين بوتين وابراهيم رئيسي ايه بقى اللي تم ما بين اردوغان وما بين ابراهيم رئيسي؟ واللقاء ده كان هدفه ايه؟ اول حاجه تركيا وايران اللقاءات بينهم هدفها زياده التبادل التجاري وايضا صادرات الغاز الايرانيه الى تركيا. كمان ناقشوا العمليات العسكريه اللي هتقوم بها تركيا على شمال سوريا لمحاربه الميليشيات الكرديه المسلحه اللي بتعادي تركيا. ايران وضحت لتركيا رفضها للعمليات العسكريه التركيه وانه يجب احترام سياده سوريا وان اي عمليات عسكريه ممكن تزود الصراع في سوريا. لكن تركيا مصره على العمليه العسكريه لابعاد الانفصاليين الاكراد عن حدودها وعمل مناطق امنه لحمايه تركيا من هجمات الميليشيات الكرديه. كمان كان في لقاء ثنائي جمع ما بين اردوغان وبوتين في ايران اللي اجتمعوا على هامش القمه الثلاثيه في ايران. طب ايه الملفات اللي ناقشوها؟ اهم الملفات طبعا هي صادرات الحبوب الروسيه ونقل الحبوب الروسيه الاوكرانيه في البحر الاسود. على رقم عارفين انه بسبب الحرب بتنتظر ملايين الاطنان من الحبوب الاوكرانيه التوصل لاتفاق مع روسيا بشان استئناف صادرات الحبوب الاوكرانيه من البحر الاسود، في وقت بتتهم فيه الولايات المتحده واوروبا موسكو بالتسبب في ازمه غذاء عالميه، واعلنت تركيا اللي بتقوم بدور الوساطه حاليا بان تصدير الحبوب هيتم عبر البحر الاسود عبر توقيع اتفاق الاسبوع المقبل على ضوابط مشتركه لفحص شحنات الحبوب في الموانئ لانهاء الازمه اللي عرضت الملايين لخطر المجاعه خاصه في افريقيا وايضا الرئيس التركي ناقش مع بوتين استئناف تركيا لقيامها بدور الوساطه ما بين روسيا واوكرانيا في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الروسيه الاوكرانيه نروح بقى لآخر جزء في حلقة النهاردة أثناء زيارة بايدن لإسرائيل عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن في 14 يوليو اجتماع افتراضي ضم قادة أربع دول إلى جانب أمريكا كان موجود الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتم الإعلان عن إنشاء المجموعة الاقتصادية U2I2 الإعلان عن إنشاء المجموعة الاقتصادية دي أثرت تساؤلات كثيرة عن أهدافها وتوقيت إنشائها. وحقيقة المصالح اللي بتجمع أطرافها طبعا بوجود الولايات المتحدة طرف في المجموعة الدول الثلاثة هدفها أنها تصل إلى التكنولوجيا الأمريكية المتطورة في مجالات زي الأمن والدفاع والفضاء والصحة والتقنيات الناشئة وكمان أفضل الأسلحة طب واشنطن هدفها إيه من التجمع ده أمريكا بتتطلع إلى أن التعاون مع الهند في الخليج يحل محل الصين ولو جزئيا وأن الدول الثلاثة يؤسسوا تحالف أمني يفيد في مواجهة الصين مش على المستوى الدفاعي فقط بل في اطار التنافس التجاري ايضا مع الصين، خاصه مع وجود تصور عن ربط موانئ هنديه مثل ميناء مومباي بموانئ في اليونان عبر ميناء جبل علي في دبي، وانشاء خط سكه حديد موازي يمر عبر الامارات والسعوديه والاردن وصولا الى ميناء حيفا، وامريكا بتدعم طبعا المشاريع دي لان هي هتبعد سلاسل الامداد العالميه وخطوط التجاره الدوليه بعيدا عن الصين، وكمان هتفشل مشروع الحزام والطريق اللي بتسعى ليه الصين. وده بيتوافق مع الرؤية اللي طرحتها الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعها الأخير اللي كان في يونيو 2022 في بافاريا في ألمانيا، واللي تم الاتفاق فيه على توفير 600 مليار دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية تنافس مشاريع الصين العملاقة وتحد من تمددها، فهل هتنجح المجموعة الاقتصادية الإقليمية في مهمتها في ظل التغيرات التاريخية اللي بيشهدها العالم حاليا ما بين أمريكا اللي بتتشبث بعرش العالم وبتحاول تحافظ على الريادة وما بين روسيا والصين اللي بيفرضوا واقع جديد بتحالفات جديدة والنظام عالمي جديد وهنا انتهى تحقيقنا ونلقاكم في تحقيق جديد الاسبوع القادم ان شاء الله مع المحقق السياسي الاربعاء الثامنة مساء بتوقيت القاهرة كونوا في الموعد في أمان.